سعيد سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل والجميل بحضوركم وحضوركن، الجميل لانه اولا يصادف ذكرى العيد الاممي او اليوم الاممي لحقوق المرأه، هي مناسبه لكي نجدد الرهان على ضروره متابعه النضال من اجل المناصفه الحقيقيه من اجل المساواه من اجل الكرامه ومن اجل تجويد مدونه الاسره ثم انها مناسبه اخرى ترتبط بـ في هذا اليوم كان لقائي مع الكثير من هؤلاء الاصدقاء والصديقات اثناء توقيع ذات الوجه والاثار الذي يحضر فيه الكثير من المحاضرين في ذلك العمل في 12 و10 يعني مارس كان ذلك اللقاء المساله الثانيه اسمحوا لي ان اهدي هذا التكريم الذي شرفتموني به. لي. الأستاذة نعيمة زروال. للأستاذ سعيد بورامي. للأستاذ محمد الطامي الذي دخل في اليوم يومين. ولكل من. جسده وفكره وروحه من أجل الرفع من منظومة التعليم رغم كل ما تعانيه من عوائق لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الإحباط ولكن مع ذلك لا زالت المدرسة المغربية تنتج من المتفوقين من النبهاء من المبدعين، من المخترعين، من المؤرخين، ما يسمح لنا بأن نقول أنهم يريدون أن يقولوا بأن المدرسة العمومية معتوها أقول رغم كل الإحباطات، المدرسة المغربية ما زال بإمكانها أن تعطي الكثير الكثير، وأن لولاها لما بنى هذا الوطن تنميته. وما بنى اقتصاده وما بنى ديمقراطيته في خطوتها والتي ينتظر الكثير الكثير امامها ما دامت الديمقراطيه طريق شاق صح مليء بالمنعطفات والمنعرجات ولكن دور رجال التعليم فيه لا يمكن الا ان يكتب بمداد الذهب وينبغي أن يبرز في كل اللحظات لأنه يريدون يريدون تهنيش رجل التعليم وكأنه وكأنه لا دور له في بناء هذا الوطن والحال أن استقلال الوطن جاء من المدرسة الوطنية وبناء الوطن جاء كذلك من أبناء المدرسة الوطنية فإذا هو تكريم ليس لشخصي فقط هذه محبتكم فقط هذا جمال روح أرواحكم أن الأساس هو تكريم لرجل التعليم والمرأة التعليم لرجال ورساء التعليم الاعتراف الاعتراف في عمقه هو أولا وقبل كل شيء تحقيق لذات الإنسانية بحيث أنه عندما نسعى إلى الاعتراف، ففي العمق فإننا نسعى إلى اعتراف جماعي بذات جمعية، أمامكم اليوم ليس مصطفى سنة. أمامكم ذواتكم، ذواتكم التي أعطت الكثير، أمامكم أساسا هذه الذات الجمعية التي لولا حضوركم فيها، ما كان لي أن أكون ما وصفتموني به وما كنت أقوم به في اتقادي ومجرد مجرد واجب واجب الإنسان الذي ينبغي أن يقوم به أقول أقول لأنه ثلاث أشياء ينبغي دائما أن تظل راسخة في علاقاتنا الأولى هي أن نعمل بحيث أن نعتبر دائما الإنسان عندما يقوم بأي سلوك أو بأي موقف ليقل مع نفسه أنه يشرع للإنسانية جمعاء بمعنى آخر أن أي سلوك أو موقف في حياتنا أينما كنا ففي عمقه هو تشريع لما ينبغي أن يقوم به الآخر بدون أن نستوعب هذا أننا نعمل من أجل أن نقدم قانون تشريعي عام لكل الإنسانية فإننا بذلك نسقط في كل ما يميز أو ما يتميز به السلوك في انتكاسيته وفي خصوصيته إلى آخره دونك هذه المسألة أساسية في اعتقادي المسألة الثانية وهي أنه ينبغي أن نسلك في كل مواقفنا وتصرفاتنا بحيث نعتبر أن الإنسانية أقول إنسانية ماتلة في أنفسنا وفي الجميع غاية وليست وسيلة أي أنه الإنسان يظل دائما هو الغاية وكلما كان موقفي عنده هذا البعد الإنساني كلما كان لي صمام أمان حتى لا أنصاق وراء البهيمية ووراء الغرائز قد تقول لي في لك إنسان وأن لك أيضا رغبات وغرائز أقول اعمل من حيث أن إرادتك الطيبة هي الإرادة المشرعة الكلية وعاش إمام أن تكون إرادتك الطيبة هي الإرادة المشرعة الكلية معناه ان الانسان لا يتميز فقط بكون انه انسان اراده راغبه او اراده عاقله بل هو اراده طيبه تؤسس لما ينبغي ان تكون عليه مملكه القيم الاخلاقيه وذاك المجتمع الفاضل هذا هو الاساس بدون ذلك لا يمكننا الا ان نظل مرتبطين بخصوصياتنا الذاتيه انا اتاكد هناك الشرف وهناك الحب أو المحبة أقول أنه ينبغي في مسيرتنا وأنا لا أعطي نصائح وحاشا انك أعطي نصائح أنا أنا معكم معكم بعض الأفكار. الشرف أن بشرف. أن نشتغل بشرف نعمل نعمل بشرف لا, لا وليس نشتغل العمل في كل المجالات أن نعمل بشرف أن ننتصر بشرف أن ننتصر بشرف أن لا نقتل الآخر أن ننتصر ولكن بشرف وأن نهزم بشرف أن يكون ميزاني أن أنهزم شيء عيب ولكن أنهزم بشرف وأن أنتصر بشرف وأن أحيا بشرف وأن أموت بشرف الشرف كمبدأ الأساسي هو مشعل يمكن أن ينير ما تبقى في حياتنا وفي طريقنا والمسألة الثانية الحب الحب ينبغي أن نحب بعضنا البعض عندما نتأمل في كل من عاشر وغابوا عنه تحضر أرواحهم الآن لأننا لم ننسهم يوما غادرونا ولكنهم حاضرون الان معنا في ذواتنا بدواخلنا في في دواتنا ينبغي ان نتساءل مع انفسنا وان نستدرك ان نستدرك ما تبقى لنا من الوقت ان نستدرك الموت تخطف منا في كل فتره وفي كل لحظه واحدا منا ينبغي ان ننتبه الى ذلك وان نقول لا شيء يمكن أن يسمو على الحب في الحب تجتمع كل الفلسفات وفي الحب تجتمع كل الديانات ليكون دينك ما شئت لتكون فلسفتك كما شئت ولكن الحب حب الإنسان أن أن تحبه لله أن تحبه من أجل الحب في حد ذاته أن تحبه من أجل الإنسانية يعني. هذا الحب هو وحده الذي يمكن أن يحول أيّ مؤسسة أقول مؤسسة ونعرف ما المؤسسة من إشراطات المؤسسة تخنق مؤسسة تخنق قوانين المصادر الإجراءات خانقه وتخنق وذات طبيعة سلطوية ولكن بالحكم وبالبعد الإنساني في هذا الحكم يمكننا أن نحول المؤسسة من مؤسسة ذات طابة واسمحوا لي الكلمة سجني إلى مؤسسة يهرول إليها الجميع جميع الفاعلين التربويين وأقول فاعلين التربويين من باب المؤسسة إلى داخل القسم مروراً بالاضافه الحب والعلاقات القائمة على الحب وعلى الإنسانية هي التي يمكنها أن ترقى بعلاقاتنا التربوية وعلاقاتنا الإدارية، وأعلم رعاكم الله وأعلم اسمحوا لي رعاكم الله أنه في هذه اللحظة ستقول مع نفسك: خرجت بشرف وطيلة زمن التاريخ مع هؤلاء الناس كنت أحبهم وحاولت ما أمكن أن أشعرهم بهذا الحب. اكيد لن تقابل الا بالمزيد من الحب شكرا جزيلا لكم وشكرا لمن مثل كل الاطيار